Què és una aula virtual? Una aula virtual és l'espai on un o diversos professors comparteix amb els seus alumnes recursos i activitats per regular el seu aprenentatge. Aquests espais es creen automàticament al mes de juny previ a l'inici de cada curs acadèmic. Els professors hi poden accedir en un màxim de 48 hores després de ser assignada la docència oficial des del departament corresponent i els estudiants els veuen en caràcter de no disponible 48 hores després de formalitzar la matrícula. Les aules virtuals estan dividides en tres zones. A la banda esquerra de la pantalla tenim la capsa de navegació, molt útil per visualitzar les seccions que formen part del curs. Aquesta es pot mostrar o ocultar amb un simple clic. A la banda dreta es visualitzen els blocs, i a la part central de la pantalla trobem la zona de recursos i activitats on compartirem amb els estudiants els continguts de l'assignatura. Com pots veure, en aquesta zona apareixen per defecte el tauler d'avisos i notícies i el fòrum de dubtes, dels que parlarem en una altra ocasió. Aquesta zona central està organitzada normalment per seccions que segons les nostres necessitats es poden modificar. Principalment, aquestes modificacions poden fer que les nostres seccions corresponguin a temes o unitats de contingut de l'assignatura o a setmanes de classe. Això és útil si volem que els alumnes facin un seguit d'activitats en un temps terminat i pautat.